Завжди бомбардирські рекорди мають бути закономірними, не обов'язково найкращий за всі часи заб'є найбільше голів. Тим паче, це не чемпіонат. Якщо там бореться історія якогось чемпіонату, то, то людина забуває 100-200 мічів. Все таки, це великий проміжок часу і майстерність своє має брати. Міроклозе. Не насправді атлет в хорошому розумінні, він не накачений, а стрункий, надзвичайно координований. Він хороший футболіст. Плюс він завжди в формі, він ніколи не скаржеться, він завжди діє на певному своєму рівні. Плюс кінець сезону – Міро все одно в формі. А це дуже важливо, до речі, для рекорду чемпіонатів світу, тому що всі вже хто втомився, хто вже не знає, куди бігти. І завжди прибігає Міро «Я? Куди?». На Південний фронт, на Східний фронт я скрізь, я буду воювати, я, я боєць. Плюс прекрасна координація. Все ж таки, це те, що у нього є. Зріст, координація. Не дармаш, я не, не, не задачу гімнастикою, він займався. Тобто сальто він може крутити тільки так. Це не дрібниця, тому що. Багато все-таки м'ячів, яких він забував, десь вставши ногу, десь на випередження, десь такі моменти, де потрібно відразу зрозуміти, що робити. Він не супертехнічний футболіст, Ну з Роналдо, який є спів зараз власником рекорду, його ніяк не порівняти, ні в чому. Хоча, я думаю, що коли міро буде навіть 80, він виглядатиме стрункіше, ніж Роналду, альфеномена нині. Тобто це нагорода за старанність йому. І правильно, що його беруть, тренери роблять, раніше робили ставку, тепер беруть як резервіста, але він завжди в формі. Він і приклад для тих, хто грає нині, все ж таки, ну, тому що Міро клози, подивіться, і Гьоце, у якого щечки щось почали трошки звисати, щось не те, щось десь не те. Йому тренер може не просто кричати, показувати, ну, ну подивись, ну ти, ти ще хлопака, а це вже дідусь, і дідусь, ну, Дідусь виглядає набагато краще, ніж ти. Це приклад. Приклад для наслідування, і просто хороший футболіст, який потрапив десь у своє русло, і ось вийшов на рекорд, цілком можливо, що поб'є. Вітіскоп спортивне відео.